ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓમાં ધોરણ દસમાં ગણિત વિષયમાં બે પ્રકારના પ્રશ્નપત્રોનો વિકલ્પ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓમાં ધોરણ દસમાં વિદ્યાર્થીઓએ કુલ સાત વિષયનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે તેમાં ત્રણ ભાષાઓ અને ગણિત વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન જેવા વિષયો ફરજિયાત હોય છે સાતમા વિષય તરીકે વૈકલ્પિક વિષયો હોય છે જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ દસ પછી વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જવા માગતા નથી તેવા વિદ્યાર્થીઓ પણ ધોરણ દસમાં ગણિત વિષયમાં અનુત્તીર્ણ થવાને કારણે આગળનો અભ્યાસ કરી શકતા નથી આવા વિદ્યાર્થીઓને આગળ અભ્યાસની તક મળવી જોઈએ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ બે હજાર ગણિત જેવા વિષયોમાં વિદ્યાર્થીઓના મૂલ્યાંકનમાં બે વિકલ્પો આપવાની બાબત દર્શાવેલ છે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓમાં ધોરણ દસમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી ધોરણ દસની જાહેર પરીક્ષામાં ગણિત વિષયમાં બે પ્રકારના પ્રશ્નપત્રોનો વિકલ્પ આપવા આવે છે નંબર ધોરણ શાળા કક્ષાએ કે વર્ગખંડ કક્ષાએ આ અંગેની શૈક્ષણિક પદ્ધતિમાં કોઈ ફેરફાર रह नंबर टू गुजरात मध्यमिकतर मध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा लेवाती धोरण दस की जाहिर पीक्षा में गणित विषय में मैथेमेटिक्स स्टाडर्ड और मेथेमेटिक्स, मेथेमेटिक्स बेसिक एम बलग प्रकार प्रश्नपत्रों से विद्यार्थीए जे विकल्पनी पसंदगी બોર્ડની પરીક્ષાના ફોર્મ ભરતી વખતે કરવાની રહેશે આ પ્રકારનો વિકલ્પ માત્ર ધોરણ દસ ના બોર્ડની પરીક્ષાના ફોર્મ ભરતી વખતે આપવાનો રહેશે જે વિકલ્પ આખરી રહેશે ધોરણ નવમાં ગણિત વિષયમાં આ પ્રકારનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે નહીં નંબર ફોર ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ અને ગણિત બેઝિકના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ અલગ અલગ રહેશે બંને પ્રકારના પરિરૂપમાં પ્રકરણવાળા ગુણભાર પ્રશ્નોના પ્રકાર પ્રમાણે ગુણભાર તેમજ હેતુઓ પ્રમાણે ગુણભાર અલગ અલગ રાખવામાં આવશે નંબર ફાઈવ જે વિદ્યાર્થી ધોરણ દસમાં ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ રાખશે તે ધોરણ અગિયારમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહ અથવા સામાન્ય પ્રવાહમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે नंबर सिक्स जे विद्यार्थी धोरण दसमा गणित बेजिक राखसे धोरण अगिय विज्ञान प्रवाह में प्रवेश मे नहीं नंबर सेवन धोरण दसमा गणित बेजिक में पास थना विद्यार्थी जो धोरण अगिय विज्ञान प्रवाह में जवा माँगता हो तो जुलाई मस की पूरक परीक्षा दरमियान गणित स्टर्ड की परीक्षा पास करोरण अगियार विज्ञान प्रवाह में प्रवेश मे श નંબર એટ ધોરણ દસમાં ગણિત સ્ટાન્ડર્ડમાં નાપાસ થનાર વિદ્યાર્થી પૂરક પરીક્ષાના નિયમોને આધીન પુનઃ ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ અથવા ગણિત બેઝિક વિકલ્પ આપી પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થઈ શકશે નંબર નાઇન શાળા કક્ષાએ આચાર્યશ્રીએ તેમજ શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીઓને આ અંગે પૂરેપૂરી સમજ આપવાની રહેશે તેમજ વિદ્યાર્થી જે વિકલ્પ પસંદ કરેલ હોય તે અંગે વિદ્યાર્થી તેમજ વાલીની લેખિત સંમતિ લેવાની રહેશે થેન્ક યુ